Sešli jsme se tady v tuhle nekřesťanskou hodinu, protože můj nový soused Rishi z Indie Aj. mi říkal, že v životě neližoval a že by se to rád naučil. Já jsem mu říkal, Vykašli se na ližování, tam ty kurzy trvají několik dní, já tě naučím na sněžných bruslích do 20 minut. So, good morning Rishi. Good morning Daniel. <laughs> So, you never skated nor skated before? No, never. I am eagerly waiting to learn it, yeah. oh, perfect. So, yeah. you will see how easy it is. Yes. Uh, takže, dámy pánové, my půjdeme na protože uh, z Prahy je to asi nejlepší místo k mít. Yeah. So, these are your skates. <laughs> is that all? That's it. That's all. We don't that's need it. anything more. Oh, perfect <laughs> that, yeah. okay. a vy se k nám přidejte, abyste viděli, jak jednoduchý je naučit se na muslíš. Let's go. Yeah. Let's go. Thank Looking you. Forward. <laughs> <Yeah>. <laughs> So Rishi, try to find some space for your new complete ski set in the trunk, okay? Thank you. So Rishi, kde are you? Hi, I'm coming. <laughs> <laughs> So how do you feel? It's good. It's comfortable. Yeah. Tak jo. Máme 10:40 a zahajujeme výuku. A jelikož ryšší neumí ani bruslit, tak to bude trošku delší a dáme se naučit bruslit. Okay. Yeah. So how to skate? Yeah. Tak. Nějaký základy v tam teď máme. Pojďme se naučit brzdit. So how to brake, okay? And I turn and... Right, right Okay. I think I think you are almost snow skater now. So it's time to go to the slope, to the real slope. On, on the roof, okay. Yeah, sure. Let's go. Let me have Nice. So how did you like it? How did you like it? I enjoyed it. Enjoyed it? Yeah. I'm happy to hear that. So, you don't need instructor anymore. Obviously. You, you, you can Bye bye bye, bye. Yeah. A vy to taky zkuste, když to zvládnu tenhle člověk, který v životě neližoval a který dneska byl poprvé na sněhu neuměl ani bruslit, Tak vy to zvládnete rozhodně taky. Mrkněte na vyskoušejte.sněbruslet.cz Najdete tam naše testovačky a naše přířené půjčovny a my jdeme trénovat na Stoukros. Ahoj! Bye!